Сьогодні наша зустріч особлива, тому що вона проходить напередодні ну, по-справжньому незабутніх, чарівних і казкових, новорічних і різдвяних свят. Чому вони, чому вони особливі? Тому що дійсно свято Різдво овіяно таємницею особливості і казковості. Відповідно, Різдво Христове – це дійсно іще і родинне велике свято, тому що його відмічають в тісному родинному колі. Це свято любові, надії і тепла. Сьогодні дійсно наша зустріч буде овіяна таким ореолом таємності, чарівності і казковості. І це диво, яке буде пов'язане з цим святом, і ще нам допоможе довести і відповідно показати це диво наша гостя, яку ми запросили сьогодні на наш бібліоланч, майстриня декоративного ужиткового мистецтва Світлана. пані Світлана. Клименков. Відповідно, вона допоможе вам доєднатися до цього різдвяного дива. А от яке диво, про це ви дізнаєтеся трошки пізніше. Наша територія творчості, натхнення прибрана вже відповідно до різдвяних свят. Тобто все це нагадує нам про те, що дійсно свято на порозі. Тому наш бібліоланч сьогодні буде присвячений дійсно, Формі, яку ми назвали майстер-клас, а от що саме вам запропонують яке диво зробити своїми руками, про це ви дізнаєтеся від нашої гості пані Світлани Клименко. Свято Різдва – це особливе свято для всіх християн світу, тому що воно пов'язано з народженням Ісуса Христа. В прикладі з єврейської мови Ісус – Спаситель. Подія надзвичайно великої важливості. Чому? Тому що дійсно на землю прийшов Син Божий в образі людини для того, щоб принести спасіння і надію. Тому що ми розуміємо, що на землі надзвичайно багато зла, надзвичайно багато гріховності, але Бог дійсно дав нам надію на те, щоб ми були спасенними. Народився Ісус Христос, як ви пригадуєте в Іфлуємі. В особливому місті, зовсім на царському місті, це була печерка, там де дійсно знайшли прихист батьки новонародженої дитини Марія і Йосип. Там де пастухи ховалися під час поганої погоди. І саме там, у цій печерці, відбулося велике чудо – народження Ісуса Христа. Першими, хто узнав про цю подію, це були пастухи які на той час не спали, тому що ця подія трапилася вночі, побачивши на небі зірку, яка сіяла незвичайним-незвичайним світлом. І вони здогадалися, що сталася якась особлива подія. Понедійшно прийшли до цієї печери, і саме Марія з Йосипом їм оповістили про те, що народився Син Божий. Відповідно, прийшли привітати самого Сина Божого – Мудреці язичські і принесли з собою особливі дари. Це було золото, мир і ладан. Тобто саме ці символи, символи царської влади. Але всі надіялися на те, що дійсно народилася людина цар людей цар для людей. Але ніхто не здогадувався про те, що це буде особливий цар. Таким чином, Сьогодні наша зустріч з вами, діти, пов'язана з тією особливістю, що оце ангельське чудо, яке ви побачили вже в наших коробках, які висять, ви бачите да? на нашій виставці, і хто звернув увагу на ялинку, надзвичайно багато ангелів, да? буде пов'язано саме із, із, із, із тою новиною, яку оповістив саме ангел про народження сина і саме ангел про те, що... Ісусу Христу, народженому малюку і, напевно, його батькам, є загроза. Тому що ви знаєте, що народження Ісуса Христа відбулося в той момент, коли цар Ірод правив цією саме територією під власною Римської імперії. І, відповідно, вийшов наказ знищити всіх малюків для того, до двохрічного віку, для того, щоб разом з ними, напевно, знищити і новонародженого Ісуса Христа, як претендента на царський престол. Саме так боявся, і цього боявся цар Ірод. І ви знаєте, за біблійним переказом, що саме велика трагедія сталася в той момент, коли дійсно вийшов цей наказ про знищення малюків. Але саме ангел оповістив батькам про те, що їм треба покинути цю територію для того, щоб спасти малюка, для того, щоб Син Божий, для того, щоб Ісус Христос дійсно продовжив свою велику справу, справу вчення, видання людей на путь правди і істини. Ви знаєте, діти, що різдвяні свята, вони дійсно супроводжуються в нашій українській традиції цілим циклом свят. І розпочинає його, це звичайно, Різдво Христове. І сьогодні теж до нас прийшли і завітали в інші колядники, які теж привітають нас з приближенням свята Різдва. Ми прибули господарю до вашої хати, хочемо бачити. живали і біди не знали А чи знає ж що... І біди не знали. Хай Ісус, маленький дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. Ми вам дуже вдячні, дівчатка, нашим артистам, за виконання такої чудової колядки, тому що вона дійсно нас надихнула на сприйняття свята, яке наближається, свята справжнього, свята дива, чудес, свята казкового, але свята, яке передбачає від кожного із нас роботи ще й над собою. Тому що змінитися на краще – це не так просто, а саме… Колядкові пісні, які прославляють Ісуса Христа, дійсно говорять нам про те, що ми повинні стати кращими, стати світлішими, щоб кожне серце наше було відкрите на зустріч добру і любові. Таким чином, ще раз нагадую, що гостей нашої сьогоднішнього бібліоланчу є майстриня декоративно-ужаткового мистецтва Світлана Клименко. І вона саме сьогодні нас наблизить до цього, Величного свята, свята Різдва, я їй зараз передам слово. Але хотіла б в першу чергу запитати пані Світлану, мені відомо, що ви дійсно талановита особистість. В нашому місті проходили не один раз ваші виставки, відповідно творчі. Вони вражали напевно всіх своєю особливістю, в тому манерою виконання, такою строкатістю техніки, які ви пропонуєте. Але б я хотіла запитати, хто ви за професією? Я працювала вихователькою в дитячому садочку, але вже зараз не працюю і займаюся тільки творчістю. Чудово. Але ж для кожного, я так думаю, глядача і слухача, напевно, буде дуже цікаво дізнатися, а що вас... Наблизу до цього світу творчості. Ну, яка напевно причина, що підштовхнуло вас до того, що ви дійсно стали майстриною з такою чудовою, талановитою, відомою в кінці кінців? Ну, не знаю відомої, невідомої, ну просто я це люблю і з дитинства, мабуть, це воно тянеться. Тому що я і в дитинстві любила малювати. Пізніше теж любила такі творчі заняття. Працюючи в дитячому садочку, мої улюблені заняття були це малювання, аплікація. Ну і ліплення такі різні, творчі такі, там лялькові театри, наприклад, свята, які потребують творчості такої. Ось, і любила вільний час щось майструвати, щось робити, щось мотати, щось клеїть, щось там робити. Але тоді не дуже часу було. А зараз у мене час є, бажання є, і тому я цим займаюся і ділюся цим, що вмію сама з дітками. І дорослими навіть. Дякую. Е, мені відомо, що ви майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, так? Ну. Е, кілька слів про це про цей напрямок мистецтва, щоб дітям було зрозуміліше. Я і, і можу і різні види мистецтва робити. Не те, що я не хочу там кажуть, я там така, прям така. Ну, ближче мені все-таки трішки українське народне. Е, хоча я можу у різні техніки робити, ну, наприклад, квілінг це не е, українське, а це таке там, корейське мистецтво, можу і таке робити. Але мені ближче все ж таки там і ляльку мотанку можуть зробити, там аплікації з соломи, ось вчуся з соломки робити, соломоплетіння, отакі от більш українські види, ветинанка, ну такі роботи, які наші рідні. Зрозуміло, да. дійсно це те, що робить ваше мистецтво теплим, робить ваше мистецтво близьким, тому що дійсно наше рідне, національне воно завжди ну, користувалося завжди. Великим попитом навіть не тільки серед населення нашої країни, а й далеко за її межами. Свято Різдва передбачає приготування подарунків. Так? І напевно я так здогадуюся, що такими подарунками, які ви напевно, ви будете займатися сьогодні приготуванням таких подарунків до Різдва. Ангелів чи ангелів і так, і так їх називають. І я хочу, щоб ви навчилися в техніці витинанку зробити ангела. Ось я тут декілька ангелочків вам зробила і навчу сьогодні вас. Вирізати? Так. Оце називається техніка, як я вам сказала, витинанка. І ми сьогодні, напередодні свята Різдва, навчимося робити таких ангеликів, паперових ангеликів. Це вид декоративно-прикладного мистецтва. І ми зробимо об'ємного ангелика. Щоб вам полегшити роботу, я вам зробила такі заготовочки, дітки. Треба нам папір, ножиці. Можна брати простим олівчиком, а можна і на око так вирізати. Таких ангелочків можна буде підвісити десь вдома, або на ялиночку, або просто десь прикрасити, або навіть вони будуть стояти. Подивіться, вони бувають різні, і великі, і маленькі, по-різному крильця в них виглядають. Об'ємні такі ангели. Тут папір складений вдвоє, тут зразу вийде два ангелика. Так, дивіться, виріжемо так цього ангелочка по контуру. Тільки так, щоб папір тримався кучки, ось. а потім вже будете вирізати оці дрібні деталічки. ось, наприклад, да? у ангела є що, допомагайте мені, що є у ангела? Крила є, голівка є, оце у ангела такий німк, так. ну ви все знаєте, можна ангела робити з ручками, можна без ручок, бо його і так і так зображують, ну тут у нас, мабуть, без ручок вийде. Та можна і ручки вирізати, побачимо. Ось так. Обрізочки будете акуратно на столик кидати, ось так німбік так вирізається. Дрібні детальки можна брати манітюрними ножничками вирізати, а можна і такими. такими. Дивіться, Потім оце все можна спідничку, да, одяг ангела можна буде ось так складати. І ось так, коли ми вирізаємо один раз, виходить декілька деталей. Ну, наприклад, що там промбік можна вирізати. Всі у вас різні вийдуть ангели. От, повірте, Однако я буду показувати, а всі ангелочки будуть різні. Ось, що-небудь. Кружечки, якісь сердечки, квадратики, трикутнички. Можна не співнички якось отак зробити, наприклад, зубчиками. Це вже ваша творчість. Да, так, це як ви вже захочете, як вам подобається. Ось так, наприклад, да? Потім тут можна буде щось вирізати. Так само крильця. Ось так, дивіться. Ви вже, мабуть, знайомі з технікою витинанку. Ну, ви ж повинні все знати. Ви ж дітки не маленькі. От. Ось такими крапельками повирізаємо крильця. Так. Да. Ось так, ось так. Повирізаємо. І коли ми його розкладемо, у нас вийде така об'ємна конструкція. Така об'ємна витинаночка. Можна зробити... Більше ще. Дивіться, я майже вирізала свого ангела. І потім, акуратно, щоб не порвати, я його розклала, ручками розправила. Ось так, бачите? Ось тут це серединка. І в нас вийшло, дивіться, два ангела. Ось. Я ж вам кажу, можна, щось у неї скліївся так. Так, ось, дивіться, два. Ось, два. Коли ми візьмемо його, приклеїмо. То у нас буде отакий об'ємний ангел. І його можна розправити криця. Ось так беремо тоді клей. І дуже трошечки, оце акуратно, при це будемо ми все робити. Не квецять багато, а капелічко будемо робити. Ось так буквально, отак. Чуть-чуть, чуть щоб по лінії згину Так, да, по лінії згину трошечки, дітки. Щоб просто він у нас не розійшовся. Зафіксуйте потім. Так, да, зафіксуйне. Потім Високі. ось так, з'єднаємо, щоб рівнесенько, щоб все співпало. От. І потім ще отак гарненько прийнемо, пригладимо. Ось так, все, якась хвилиночка він схватився і в нас вже ангел майже готовий. Зрозуміли всі, Зрозуміли, да? Jack Важко, так, і в той же час дуже гарні вироби у вас вироби. подивіться, які вони різноманітні у вас вийшли, дуже красиві, різні, абсолютно різні. Таким чином я хочу подякувати в першу чергу нашій гості, пані Світлані, що вона дійсно зуміла створити сьогодні елемент дива та казки для кожного із вас. Адже дійсно присутність Ангела це вже наштовхує нас дійсно на якусь казковість абсолютно. Творчість завжди надихає, і це певно так. Я впевнена, дітки, що сьогоднішня наша зустріч із такою чудовою майстриною додасть дійсно творчого натхнення всім вам. І я б хотіла побажати з наближенням Різдва Христового, дійсно, щоб серце кожного із нас стало, знаєте, цією печіркою, в якій народиться Ісус Христос, тією печіркою, в якій народиться наша любов до ближнього, милосердя, терпіння, щоб ми дійсно подарували світу надію на те, що все буде добре, таким чином. Я так думаю, діти, що цю, цю роботу ви можете продовжити вдома, подарунки зробити своїм близьким, рідним. Так? І я так думаю навіть, що ви захочете зробити подарунок нашій бібліотеці, залишивши, звичайно, кілька ангелів нам на згадку про це чудове свято, яке у нас сьогодні відбулося. Так? Майстер-клас такий святковий, який відбувся сьогодні у нас.